Når en begynner å studere og har jobb, jeg hadde to små jenter, de var i hvert fall fire og seks år, en førsteklassing og en i barnehavet. Det klarte det var hektisk, men det blir en sånn, det skal fungere i et normalt familieliv. Vi er en helt vanlig familie, det er ikke noe, noe mer stress eller noe mer rolig enn hos andre, tror jeg. Grunnen til at jeg valgte å ta etter- og videreundannelse, det var at jeg behøvde faglig påfyll på jobben. Og da var det første kurset som dukket opp, var prosjektledelse, og det kunne ikke ha passet Det var akkurat det jeg holdt på med. Utrolig inspirerende, faglig påfyll, masse jeg ikke visste, masse jeg kunne koble til det jeg jobbet sammen, eller jobbet med daglig. Så jeg var nok med rundt i gangen og fortalte om alt det jeg hadde lært med, og alt det jeg visste da, gjennom å ta kurser på UiA. Du kan reise uden byss og studere, men vi har en fantastisk flott plass, bruk det.